ونحن نعليق الآلام بالطب بيفوتوا علينا جرائم معلوماتية بيجوا بيمضونا على تعهودات وبيغضوا الرسفرات وبي... وفيه هون جوري مشبعين له التلفزيون وبعد جولات من المفاوضات مع شركه سماء عرض خمسة مليون دولار أرضي على تلفزيون لبنان اضافه الى مليوني دولار حصه الشركه مش قادرين ندفع مصاري تنقدر ننقل المباريات <تصفيق> <تصفيق> نحن موزعين حصريين عبر الكابل في لبنان وهذا الكلام ثابت وما بيتغير <تصفيق> <تصفيق>